الالعاب كبيرة مثل ما تشوفوها حركات الشباب يسووها مثل هذا الشخص مرحبا اصدقائي الكرام عوده اخرى لكم بعد شويه رياض عن فترة. أه طالبا من أه بعض المتابعين على تصوير ولايتي وهي ولاية ميشيغن بس أه ولاية ميشيغن أه كبيرة نوعا ما بس إن شاء الله راح تسويكم إياها على شكل محطات وأول محطة إنه بسرلية فرصة بأن مدينة ألعاب متنقلة مدينة ألعاب كبيرة متنقلة, متنقلة. حاليا نستمتع انا واياكم هاي مدينة الألعاب متنقلة Nada ah, de Deixa eu buscar na cara Aí, ó. Uh, هاي الالعاب العاب متنفذه كبيرة طبعا خلال اربع ايام تكون من هاي منصوبة مثل ما تشوفون يعني هسه هذا غلاف عملاق هذا يوم واحد يركبونه يوم واحد فقط راح يركبونه يوم Hey, girl. Hey, It yeah. depends on the letter behind the balloon. Yeah, it's got the number of the balloons, the letter behind them. As-salamu alaykum. yeah. salamu yeah. alaykum. طيب طبعا نشوفكم بعض المطاعم للاكلات السريعه عندهم انواع المطاعم طبعا اكلات سريعه هاي المطاعم داشوفوها هي على شكل تريلر اوكي كلها تتطبق وهذا وبعدين درايفر سائق ياخذها ويروح لغير مكان طبعا هاي الصعود الالعاب عن طريق التكت وهو اكو تكت 25 دولار 25 دولار يعني اي لعبه تريد تصعدها سوار تشتري سوار 25 دولار تصعد أي لعبة مفتوح أو عدد التكتات كل تكت الدولار فكل لعبة يكون 3 تكتات 4 تكتات حسب الله العاب مال اطفال بثلاث دولارات يعني لعبه بسيطه يربح لها ثلاث لعبه هديه يعني تعتبر لا يمكن نشتريها مثل دولارات أو دولارين كثي عملاق بس هذا يتفصل وهذا ويطبق ويصير التريلنج يوم واحد ويصير تراك تريله على شكل تريله وينسى يتحرك الى غيره طبعا هاي معقمات باي مكان خلين معقم باي لعندك المود حقكم في في حلويات شارك ايه بنقوله ايس كريم اسبين وصاير راح اشتري ايس كريم